ہے وہ ریلوڈ کر رہا ہے کو لگ وہ اور ساتھ بھائی مار ہی رہا ہے. میں چیخے جا رہا ہوں نہیں رہے. وہ بہت زیادہ آ جائے گا مار لیتے ماں سل لیکن دیکھا جوکر کا تو نہیں نیچے بندے نیچے بھی گاڑی بھی تو آ گئی پچھلے بندہ یہ بھی نہیں نہیں مر گیا وہ پڑی پڑی اوئے وہ او ہیکر ہے ادھر ائیو बैरल से स्प्रे दिया मुझे ब्रम नंबर 2 बोल कर हैकर वो नंबर 4 یہ تین میں آسٹ مرے ایک رہ گیا ان کا نیٹ سے مر گئی ہیں وہ لگ رہا اپنی وہ سامنے فور کو ریکارڈ دے جا کے سوری یارو آپ کو بتا نہیں سکتا یار کتے کی نہیں تو ہٹا ہوا ہے شاپ پہ روکنا پڑے گا دے دے. سب کو ایتارے گا تو سونی شروع ل مر ایس ایسا نہیں آپ پڑھے چل رہے تھے میں بگی لے کے میرے اوپر ایک بندہ ہاں یار میری نیٹ نہیں چل رہا تھی شہید کرانا چل رہا یہی صحیح ہے ساتھ ہماری مخلیر اوپر نہیں چڑھ پا رہی What yeah. the push We are the best We are the best We are the best